Prej, da ne, da ne, da ne, da Hvala za Pogum in ta tvoj mili glas To je pesem za naj čas Vem, da skupaj vas mogla vse mm. Še v sanjih skupaj sva dobro na magri. Je vodo to ni, vsak se česa daj boji Srepe mnoge soboti, redko srečaš res ljudi Nidva sva imela sreč, v sredi ceste gneče prazne vihre Mraš na sklec srca, a, a To poezija je za dva Zaj moja duše pojevim, da te ljubim Zaupam ti ostala sva doma Nič naj v večne noči veš, da mm -hmm. mojo skrivnost, veš, ko me boli. In z mano čakaš tja do jutra, da se spet stani. Strah je vodov prazen, ni vsak se česak daj boji. Srepe mnoge so poti. redko srečaš res ljudi. Nidva sva imela sreč, v sredi ceste gneče prazne vihre, našla spet sva bodo srca, a? To poezija je za dva, Zajmo je moja duša da te ljubim. Zaupam, ti ostala sva doma, nič naju večne noči, veš, da to čutim. Mm -mm -mm. dal ime. Hiša polna sonca je, in sončna pot je pravda nje. Dor te ljubi bolj kot sebe, več ti vzame, več ti da. Res lepo je, naj ne mine, naj skupaj sanjava. To poezija je za dva. Zaj moje tužne pojevim, da te ljubim. Zaupam ti ostala sva doma. Nič naju več ne roči, veš, da Tut tONE Mmm